Take it. الدنيا مالي اساس الغلبان تحت المقاس والغالي اتشال الراس ناس فى الدنيا معاها فلوس يا معلم ناس غلبانه بتدوس ناس كتير مش لاقيهالها بس بصحى يا عم ايه عم مش عايزين you yeah. yeah. فالي ضرب كل مكان واخدها شطار راسم بامبو يلعن تيل فكل مكان مفيش ناسي من ارض المنيه زعنونا دول